Jeg vil hævne min kone. Har du slået nogen i før? Så lad os bare være stille med den, der sker for? Ja, ja, det er jo fordi han... I er solo, ikke? Det må man sige, det er. Færdig. Anden klasse. Du får ikke din kone tilbage ved at gøre det. Jeg stopper bilen, når jeg brækker den næste. Jeg lover dig. Skal vi nu ikke bare få det her overstået som time, så vi kan komme hjem og få banankage Præcis. Jeg siger, bare hun er død, og hun kommer ikke hjemme.